منذ الإعلان عن فقدان الصين السيطره على الصاروخ والجميع يترقب أين سيقع هذا الصاروخ التائه. وهو صاروخ أطلقته الصين الأسبوع الماضي وكان يحمل أول الأجزاء الثلاثه لمحطة الصين الجديده الفضائيه التي تنوي بكين الانتهاء من بنائها بحلول عام 2022. الصاروخ أقلع بسلام ولكن بعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة بدأ الصاروخ يدور حول الأرض بمسار غير منتظم مع انخفاض تدريجي باتجاه الغلاف الجوي أي باتجاه الأرض الصاروخ يزن نحو 20 طن ويعتبر من أكبر القطع الفضائية التي قد ترتطم بالأرض منذ عقود دون التحكم بها والسؤال أين وصل هذا الصاروخ؟ وهل يمكن معرفة المكان الذي سيقع فيه؟ فبحسب عدة وكالات فضاء يدور الصاروخ حول الكرة الأرضية في مسار غير منتظم وبسرعة تصل إلى 28 ألف كيلومتر أي يدور حول الكرة الأرضية بزمن قدره 90 دقيقة ما يقارب الساعة والنصف أما ارتفاعه الحالي فهو ينخفض طبعا بفعل الجاذبية حتى سوف يصل إلى الأرض ويرتطن بها وطبعا لا يعرف بالتحديد أين سيسقط الصاروخ بعد أن يخترق الغلاف الجوي ولكن الذي يمكن معرفته أن هذا الصاروخ له مسار يمكن رسمه ويمكن معرفة المناطق التي من الممكن أن يسقط عليها فسيهبط بين خط عرض 41.5 درجة شمالا و 41 درجة جنوبا أين بين هذه المنطقة الموضحة بين نيويورك وبكين شمالا إلى نيوزيلندا؟ وتشيلي جنوبا وللأسف يعني الدول العربية كلها ضمن المنطقة التي المحددة لسقوط هذا الصاروخ من جانبها الصين استبعدت أن يسقط على منطقة مأهولة بالسكان وأنه على الأرجح سيسقط في المياه الدولية طبعا الصين رح تقول هذا الكلام لأن هي من تجلب يعني هذه الأمور الكارثية لجميع سكان الكرة الأرضية ووزير الدفاع الأمريكي قال أنه ليس لدينا خطة لإسقاطه. وصرحت أيضا وزارة الدفاع الأمريكي بانه اذا قمنا بضرب هذا الصاروخ فمثلا هو عباره عن كتله واحده، فعندما نقوم بضربه سنقوم بقسمه مثلا الى ثلاثه او اربعه اقسام مما يؤدي الى مضاعفه الاماكن التي يشكل عليها خطرا، ولكن وزير الدفاع الامريكي يعني انتقد الصين بشكل غير مباشر وقال لمن يعمل في مجال الفضاء يجب التاكد من اثناء يجب التاكد يعني من اننا قمنا باتخاذ جميع هذه الاشياء في الاعتبار اثناء التخطيط والتنفيذ لعملياتنا، يعني, يعني يجب على الصين ان يعني تكون اكثر فرامل واكثر حسابا لحدوث مثل هذه الامور وما هي البدائل الخطط البدائل والخطر الذي يمكن ان يشكله سقوط هذا الصاروخ في منطقة مأهولة بالسكان طبعاً هو ضعيف ولكن الامر وارد بحسب خبراء الفضاء الذين قالوا بان يعني الكره الارضيه القسم الاعظم منها ما يقارب 70% مياه فنسبه سقوطه في المياه هي نسبه 70% واليابسه نسبه المناطق الماهوله فيها كذلك ضعيفه يعني فنسبه سقوطه في مناطق ماهوله بالسكان هو ضعيف جدا لا داعي للخوف يعني ولكن الامر وارد جدا يعني ويعني يجب على السكان الذين بين درجتي الخط خط العرض 41.5 ونصف شمالا و41 نصف جنوبا اخذ احتياطهم هذا اهم ورد عن هذا الموضوع اترككم بامان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.